כעת כשהבנו מדוע אנחנו מבצעים את uh, אותה הפעולה בשני הגבי המשוואה בואו ננסה להשתמש בכך במשוואות על מנת למצוא את ערכו נניח שנתון לנו ש ועוד 7 שווה ל-10 ואנחנו רוצים למצוא את x. המשוואה אומרת לנו שזה משהו שמוסיפים לו 7 מקבלים 10 ואולי אפשר לפתור את זה בראש אבל אם נרצה לפתור את זה בצורה יותר מסודרת ננסה להגיע למצב שבו באגב שמאל יישאר לנו אך ורק x. נרצה פתר מהשבע, לשם כך נרצה לחסר שבע מאגף שמאל, אך על מנת לשמור על שוויון, כל פעולה שאנחנו עושים באגף שמאל נעשה גם באגף ימין. אם נחזור למוזניים, על מנת לשמור על המוזניים מהוזנים, כך שנוכל לומר שצד ימין שווה לצד שמאל, כך שנשאר רק עם x השבע כאן נתבטל, שווה ל-10 פחות 7, שזה 3, אם כן הנעלם 3. אפשר לבדוק את זה. 3 ועוד 7 אכן שווה 10 ננסה עוד משוואה. נניח שנתון לנו a פחות 5 שווה ל-2. זה קצת יותר מעניין, כיוון שיש לנו מספרים שליליים, אבל עדיין אפשר להשתמש באותו היגיון בדיוק. נרצה לקבל כאן באגף שמאל אך ורק את a. כלומר להיפטר איכשהו מה-5. הדרך הטובה ביותר להיפטר ממינוס 5 היא לחבר אליו 5. נעשה זאת, נחבר 5 לאגף שמאל, אבל נרצה שהאגף שמאל יישאר שווה לאגף ימין. לכן כל מה שעושים באגף שמאל נעשה גם באגף ימין, כך שנחבר 5 גם לאגף ימין. כך נקבל באגף שמאל A, המינוס 5 וה5 מתבטלים, ובאגף ימין האגפים עדיין שווים זה לזה, כי ביצענו את אותה בשני האגפים, אגף ימין נקבל מינוס 2 ועוד 5 שזה שווה ל-3. וקיבלנו ש-a שווה 3. שוב אפשר לבדוק זה. 3 פחות 5 שווה 2